السلام عليكم ورحمه الله وبركاته النهارده جبنا لكم موقع فلوكسايت وطبعا الموقع مش جديد علينا ولا اول مره نشتغل عليه الموقع اشتغلنا عليه كتير قبل كده وزي ما كلنا عارفين ان الموقع مش بياخد وقت كبير وبيقفل فلوك موقع فلوكسايت موقع استثمار ولسه النهارده صفر يوم ولسه بادئ حاله وطبعا التسجيل في الموقع سهل جدا كل ما عليك ان انت تكتب اسم بتاعك بعد كده البريد الالكتروني وكلمه المرور بنحل الكابتشا ونست برنامج روبوت وبعد كده نضغط على كلمه تسجيل دخول حمله البيانات وارجع لحضراتكم مره ثانيه وبعد ما ملئنا البيانات بنضغط على كلمه تسجيل من تحت كده وبعد كده افتح معانا الموقع بلاجرنت قدام حضراتكم وزي تعرفين ان الموقع بيديني مكافاه مكافأة او بونص 10 روبي تقريبا على الموقع مجرد ما بتسجل بتاخد بونص 10 روبي بعد كده اول حاجه بنروح نعملها طبعا بنروح نعمل زياده مساهمه هنضغط على كلمه زياده المساهمه بعد كده بنختار طبعا محفظه الباير وطبعا بتختار هنا المبلغ اللي انت عايز تعمل ايداع انا مثلا هعمل ايداع هنخليه ايداع طبعا بكام هنخليه ايداع ب 20 روبي مثلا بعد كده نضغط على كلمه تعليمات بعد كده بنروح نأخذ رقم محفظه الباير كده كوبي او نسخ وبعد كده ننتقل لمحفظه الباير انا رصيدي في المحفظه دلوقتي 61 روبي هروح كده نعمل نضغط كده علامه الماوس او السهم دي اللي هي على صار الشاشه وبعد كده بنحط الرقم اللي اخذنا نسخ نعمله كده لصق هنا وبعد كده نكتب المبلغ نخلي طبعا مع عمله الروبل اول حاجه بعد كده نكتب المبلغ عشرين روبل بعد كده نضغط على كلمه يرسل ننتظر بقى لما السحب يوصل بعد كده خلاص انا كده او عملت ارسال للموقع هنكفي كده دي وبعد كده نروح نجيب علامه الساعه دي كده وناخد رقم معرف العمليه نعمله كده كوبي او نسخ معرف العمليه ناخدو كده نسخ وبعد كده نرجع تاني للموقع بعد كده نحط رقم معرف العمليه هنا نعمله كده لصق بعد كده نضغط على كلمه التحقق من الدفع وبكده خلاص تم إضافة الاموال الى الايداع كده عملت ايداع انا ب 20 روبل زي ما انتم شايفين كده تم الايداع ب 20 روبل هنجيب كده كلمه مساهمه هنلاقي الايداع اصبح 30 روبل معايا خلاص كده عملت ايداع على الموقع ب 30 روبل وكده خلصنا شرح الموقع عملنا كده إيداع الموقع بعد كده كل ما ليك ان انت هتيجي بقى ايه على كلمه الاعدادات دي هنا بعد كده بنضيف رقم محفظه البير اللي انت بتشتغل عليها او هتسحب عليها هنعمل كده ايداع وبعد كده نضغط على كلمه حفظ كده تم حفظ المحفظه اللي انا هسحب عليها خلاص على محفظه البير اللي هسحب عليها الارباح بتاعتهم كده بعد كده طبعا دي تبع تستريح كلمه المرور او كلمه السر بتاعتك بعد كده هنا عندك الاحالات لو ضغطت على كلمه الاحالات بتلاقي عندك طبعا هتلاقي عندك برنامج الاحاله طبعا برنامج الاحاله المربح الموقع بيديك 30% من مدفوعات الاحاله يعني انت بتاخد من الشخص اللي هي يسحب اللي انت عامل له احاله اللي هي يسحب بتاخد 30% من الربح بتاعه يعني لو سحب 100 روبل بتاخد 30 روبل مكافاه من الاحالات بتاعتك لما يجي يسحب الشخص المحيل او اللي انت عامل له احاله تمام كده كده اظن ان احنا فهمنا الموقع موقع سريع جدا ومسير جدا وعلى ومعلومه طبعا ان الموقع مش بياخد اكتر من 3 او 4 ايام بالكثير يعني لو لسه هتبدا تبدا من دلوقتي حالا انما لو هتيجي بكره تشتغل على الموقع ما تشتغلش انصحك يعني ان انت تشتغل على الموقع لان الموقع آه يعني قصير الاجل جدا جدا آه مش بياخد وقت طويل فلو عاب حابب تشتغل اشتغل آه من اول لحظه لو مش حابب تشتغل ما تشتغلش خالص عشان خاطك تبقى فاهم الموقع شغال ازاي وطبعا يا ريت يا ريت يكون رصيدك او ايداعك على مسؤوليتك الشخصيه آه طبعا انا الم... الم... اللي عارف عن الموقع ده الموقع مش بياخد اكثر من 3 ايام يعني دبر كتير كمان لو طول بياخد 3 ايام يعني عمره ما اخذ 4 ايام خالص آه فانت لو حابب تعمل الموقع طبعا بيديك 50% عائد ربح يعني او 30% هو ممكن اصبح 30 بس هو كان بدي 50% فانت طبعا حابب تشتغل اشتغل بدري لو مش حابب تشتغل ما تشتغلش خالص يعني لو تاخرت يوم ولا اثنين ما بتشتغلش احسن خالص مش قادر ما تخسرش الايداع اه بتاعك وبكده نكون خلصنا شرح الموقع واتمنى من حضرتك يا ريت تروح تشترك معانا على قناتنا لو اول مره بتشوفني معاك اخوك ايمن ابو الزغبي طبعا انا المفروض اقول كده في اول الحلقه لكن انا خليتها في اخر الحلقه عشان خاطر اللي بيتابعنا الاخر وفضلا انه ليس امرا يا ريت تشترك معنا في القناه طبعا قناتنا متخصصه في ربح عمله الروبل يعني اه وممكن برضه نجيب مواقع ثانيه غير عمله الروبل كل معنا قناه متخصصة برضو في ربع عملة TRX او عملة التيرون آه طبعا لو حاب تشترك فيها برضو بتلاقي عليها مواقع جميلة جدا جدا آه يعني حتستفاد باذن الله من كل المواقع اللي احنا بننزلها واسف ان طولت حضراتكم في النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته